أسعار القرميد اليوناني وأسعار القرميد اليوناني يتم حسابه على حسب المتر سعر تركيب المتر القرميد اليوناني وسعر القرميد اليوناني 260 جنية للمتر توريد فقط سعر القرميد اليوناني 350 جنية للمتر توريد وتركيب إفية إلى التواصل بشركة